آپ سب کو آپ سب کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی آج بہت بڑی جیت ہوئی ہے جیت اس لیے ہوئی ہے پاکستان کی جیت اس لیے ہوئی ہے کہ صرف آزاد قومیں آئین کے اوپر چلتی ہیں غلام قومیں نہیں چل سکتی غلام قومیں کے لیے نظریہ ضرورت آزاد قوموں کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی جو آج جیت گئی ہے آج, آج آئین قانون رول آف لا وہ جیتا ہے اور مافیا ہار گیا ہے مافیا آج آج آج ساری قوم ہمارے سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس کو خراج تحصیل پیش کر رہی ہے سلام کر رہی ہے آج ہر پریشر کے باوجود ہر قسم کا پریشر کے باوجود آج وہ آئین کے اوپر ڈٹ گیا ہے اور آج ایک بہت بڑی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک قوم کی کتنی بڑی جیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ <folklore> یہ میں ساڑھے نو بجے ٹی وی پہ بھی اس کے اوپر پوری بات کروں گا اور ہم کل کل ہم ساری قوم یوم تشکر بنائے گی اور اس کے بعد پنجاب کے الیکشن کی پوری تیاریاں شروع میں انٹرویو کرنے شروع کر دوں گا میں ان لوگوں کو سلیکٹ کروں جو پورا میرٹ پہ اترے پوری کوشش کروں گا اور امپورٹنٹ حکومت کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے میرا سوال یہ کہ تم ہو کون پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تمہاری حیثیت کیا I oh, like that. In Branca, in Branca! جی آپ ایک ضلع سے ہر ضلع سے میں دو دو آپ کے کارکنوں کو میں چوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ سننا میری بات میرے بات سننا ان کو میرا خاص نمبر جائے گا آپ کے ذلے سے جو بھی مسئلے مسائل آپ پشاورت کر کے جن دو لوگوں کو میں منتخب کروں گا آپ نے اپنے کارکنوں سے اپنے ذلے کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جو ٹیلی فون نمبر میں دینے لگا اس کو آپ نے بتانے ہیں ہاں میں اس لیے تو آپ سے لے رہا ہوں میں نے نام لینے اچھا میں بیٹھ جانا تاکہ نظر نہیں آئے گا سب سے پہلے سوابی نام ہے دو نام مجھے سوابی سے چاہیے ایک ہے مدان مدان اچھا ایک تو ڈاکٹر فضل تمہارا نام میں کتنے پرانے چپ چپ چپ اور سب نہیں بات میں نے دو دو نام لینے ضلع سے اگر آپ چپ ہو جائیں گے تو میں بہترین طریقے سے دو نام لے سکوں گا ایک پھر مجھے پتا چلانے ہے وہ اب ہم خود کتنے پرانے ہیں دو ہزار سے اپنا نام بتا دو جاد اندر جاد اندر اندر نام لین چال میں اور نام ایڈ کرتا جاؤں گا کہ میں نے تین نام لے لیا دوسرا پاک پٹن کون کون چاہیے مجھے عبد पुराने मेरे गवर्नमेंट सेक्टर का पार्क है ये चाहता कि तरफ ने विवाद किया था दोस्ता पर विवाद किया था मेरा पार्टी पे बैठ जाओ बैठ जाओ पीरवाजी अच्छा पीरवाजी से एक एक बालर सुदर और पादर دشانتا <سؤال> <سؤال> دو <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>